Коли він збирався йти на фронт, питання, йти чи не йти, не виникало, розповідає про свого загиблого чоловіка Альона Прокопенко. Ілля Волошин брав участь у Революції Гідності, а з початком збройної агресії РФ у 2014 році пішов на фронт. Повернувся до мирного життя у 2017-му. В перші дні повномасштабного вторгнення знову став на захист країни, розповідає Альона Прокопенко. 24 жовтня його поранили. Був обстріл їхніх позицій, і його поранили. Чотири дні він провів в реанімації і, на жаль, на четвертий день зупинилося, серце не витримало. Альона розповідає, довгий час не могла усвідомити, що коханого більше немає. Переживала я це все дуже важко. І, по мабуть, місяць був шоковий. Не скажу, що я особливо щось пам'ятаю з того періоду. Було дуже важко, намагалася максимально багато часу проводити в колі людей, бо мені здавалося, що якщо я буду одна, я просто з Згодом Альона вирішила створити групу підтримки, яка допомагатиме жінкам пережити втрату коханої людини. Я потрапила в чати з дружинами загиблих, такими саме. і там ну, все було дуже погано. Всі постійно проговорюють своє горе, прокручують кожного дня. Тобто ніхто не дивить. Ну багато хто у кого там була втрата рік і більше, а жінки не відчували ґрунту під ногами, тобто вони дварилися якось в своєму горі і більше нічого не роблять. І таких багато, багато кому заважає засудження людей. Ну, Бо тому що якщо ти посміхаєшся або щось робиш, ти ніби як недостатньо кохаєш, недостатньо страждаєш. По допомогу в реалізації майбутнього проєкту Альона Прокопенко звернулася до друзів. Альона звернулася до мене і попросила мене, давай зробимо якийсь захід. Ми потім поговорили з психологіною і вирішили, що ми можемо влаштувати цілий проект «Психологічна підтримка для жінок». Психологиня проєкту Вікторія Геращенко працює з військовими та їхніми родинами з 2014 року. Каже, в рамках проєкту «Коханий, я живу» передбачені 8 групових занять, під час яких з дружинами загиблих військовослужбовців проговорюють болючі для них теми. Також влаштовують арт-терапію. «Коли дружина таку звістку отримує, то вона перебуває в гострому болі, Горі. Тут необхідно індивідуальне супроводження, індивідуальна робота, робота зі спеціалістом. А групова робота найкраще всього проходить з, починаючи з чотирьох місяців, коли ми, скажімо, підхоплюємо дружин і коли умовно починається фаза депресії, страждання. Ярина Геращенко каже, вже набрали другу групу дружин загиблих захисників України. Доєднатися до групи підтримки можна через соцмережі проєкту, каже Ярина Геращенко. Карина Галунова, Геннадій Корчененков. Суспільне новини. Запоріжжя.